how day yon yon ga de yosam pho ba ba phi phi khai lo ya de lowa sim bi de da ba mai tu ne bi do yai da a mienan loere lo m tin nae no ed me edipelingum kai nei no lowa chi lo mya bu no ho ho ho pho sia ma lo bu thri tha sia ba lo le ho ho, lue, ho, ho. No? Shuye, no. e ရ f e c t ba lo no a sine me li shin a sagre ga a ko loon pyan ya ya mae no ti la de mi na le la ti အားသတိရလဲ